everything oh, just the shorter eden that's my a legitimate oh, بوش أليم بوش أليم حسنا مريد بس واتش أوت تعال زي قولتلها مريم تعالى بقى الخطه الامات يا عيني هو كله جاي